سفر التكوين هو سفر البدايات بخبرنا عن بداية كل شي تكوين واحد واثنين خلق العالم والإنسان والحياة الأسرية تكوين ثلاثة وأربعة بداية الخطيئ وأول إشارة للوعاد بالخلاص تكوين خمسة حتى تسعة قصة نوح والطوفان تكوين عشرة وإدعاش بداية الأمم ونشأة اللغات تكوين اتنعش حتى ثمانية وثلاثين بداية شعب الله عائلة إبراهيم في كنعان تكوين 39 حتى 50 قصة يوسف وذهاب أبناء يعقوب شعب الرب إلى مصر